Nage, pak od člaka. prostor između vas dva djela? Uradite mali ovaj pokrok ovako. I ovaj kraj, krener, gore. Znači ovaj kraj pravo krene gore. Posle toga, naravno mi se nalazite ovde, ovaj kraj krene dole, znači da uznemo vaši umdok. Dole pa se ovo pogigne gore. Znači ovo je gore, dole gore, i sad gledajte, uradite kako štap pokazuje, ovakvu, puštirate pateroru uradite obaku okrećete ga i opet dignete goltori da on opet stoji u vuku na dole da taj uh gore dole gore dole gore pole gore pole naše Овде поред. Овде поред. Кад да окрете партнера, можете абаците на два места. Можете абаците ка својој линији и можете абаците ка линији која је управо на самој мојој и партнеровој линији. А у главно то на коју линију да бацате, најчега бацам Ja više volim da ga placim na ovu liniju, to je dalja. E, ostavim ruke, pošto sam ga podigal od noga, da ostavim ruke, krenem telom i onda e, zabodem. Znači, še vam Da da sve uradim u ritmu, pogledajte. Tako da cela moja težina e, njega baca i na krenu ga odabudim. Še vam fata ruku koja je pozadi i radite kimi kao ispod noge sa za pate pate sa belo pa je jednom uradite štapom pa onda uradite rukom koja je na kraju štapa Pa drugi put uradite štatnuku, uvedite rukom koje je na kraju štapak.